على كل ديره رفرفت رايه الافراح وبحلى الليالي والسعد والهنا خالي هبوب المباخر ذعذع وطيبها فواح وباللحنة سوق القاف واغني موالي وباللحنة سوق القاف واغني موالي <تصفيق> على كل ديره رفرفت رايه الافراح وبحلى سوق القاف ونقد موالي، فرح ام نادر في سوى الكون طيفه لاحتفاريكي يا ربع لكم شان العالي، هلا مرحبا وعداد مرح في طيرتنا، هلا بالضيوف اللي لهم منزل عالي، عسى ايامهم نادر سعاده يا شبل الرياء ومبروك يا رامي عسى تهدني وترتاح يا رمز الوفاء والطيبي يا شبل الرجال واخوانها اللي بالكرم ما هم ذا يجود القريب ويدري بالضيف بالمالي يا اهل الكرم لهم كل عن ياساه لهم مجد شمخ من قديم من ولا زالي لهم ما شمخ من قديم ولا زالي